Учасники відкритого чемпіонату Хмельницької області з бойового показу змагаються в п'яти дисциплінах. Після однотанів бойові стінню спортсмени спарингують у розділі «Забава». Учасник із Хмельницького Захар Лебедь, який переміг у сутичці в цій дисципліні, каже, у таких безконтактних поєдинках важливо за кілька секунд до удару зупинити його, а супернику вчасно ухилитися. Правильно тактично провести бій, слідити за противником і намагатися не попасти по ньому в дотик. Суперник учасника з Чернівців Дмитра Атаманюка удар пропустив. Суточку виграв Дмитро. Спортсмен розповідає, цей поєдинок для нього не був легким. Суперник нормально себе показував, нормально атакував, нормально показував удари. Технічний суперник. Тренер Хмельницької школи бойового ГПК Андрій Томисяк каже, серйозних травм діти завдати не можуть, бо навіть у безконтактних розділах мають мінімальну амуніцію капи і мушлі. Цього достатньо для повного захисту. Коли в нас іде дисципліна борня, то діти вже вдівають шоломи, рукавички, щітки на ноги, капи, мушлі, повну амуніцію, щоб не травмуватися. До участі в змаганнях допускалися спортсмени від шести років. Саме з такого віку, каже Дмитро Атаманюк, почав займатися й він. Звичайно, подобається. Я займаюся вже вісім років. Мені 13, я займаюся з шести. Змагалися спортсмени за ваговими віковими категоріями. Захар Лебідь розповідає, до своїх 15 років набув достатньо змагального досвіду, тож на таких чемпіонатах чекає на гідних суперників. Коли суперник не вміє бити, немає сенсу. За його словами, улюблені його дисципліни в бойовому гопаку – забава, борня і боротьба. Для мене найважчий – це однотан. Тому що треба всі удари, які ти записуєш на листку, треба знати на пам'ять. Андрій Томисяк каже, учасники можуть змагатися у стількох розділах, у скількох захочуть. У нас є діти, які беруть у всіх розділах, є ті, які – в одному, в двох. Хмельничанка Валерія Пастернак отримує свою нагороду за однотанта. каже, її змагання на цьому не закінчуються. Спортсменка розповідає, скільки часу відвідує школу бойового гопака. Майже три роки. У мене 14 медалей. Десятирічний Кирин Сурвілов з Хмельницького виграв свій поєдинок у розділі «Забава» і дає пораду ровесникам – хлопцям і дівчатам. Я що хотів пораду дати. Лісі хто хоче сильніше стати, хай ходить на бойовий пак і ніколи не забуває про нашу козацтві. На відкритий чемпіонат Хмельницької області приїхали учасники з Вінницької, Рівненської областей та Чернівців і Одеси. Тренер одеського клубу бойового ПК Михайло Жолобок розповідає, він наразі єдиний тренер єдиного клубу цього бойового мистецтва в Одесі. Діти охоче до нього долучаються, тому що це щось нове. Єдине, що в Одесі інших секцій з бойових мистецтв, таких як карате, тайський бокс, змішані єдиноборства, греко-римська боротьба, розвинута набагато більше і конкурувати вже з гігантами в Одесі, дуже складно. За його словами, у хмельницькі на змагання приїхали за досвідом, якого ще не так багато. Це завжди досвід. Будь-які змагання це досвід, який ти в залі не отримаєш ніколи. Зі слів Андрія Томасюка, командних місць на цьому чемпіонаті не визначають тільки особисті, в п'яти дисциплінах та в кожній ваговій і віковій категорії. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.